Kaavio luodaan aina taulukon pohjalta. Tässä on taulukko, johon on kerätty tuotteita ja niiden hintoja. Valitaan ensin taulukosta aktiiviseksi solualue, eli rivit ja sarakkeet, joista kaavio halutaan muodostaa. Valitaan sitten halutunlainen kaaviotyyppi Lisää välilehden Kaaviot-ryhmästä. Valitaan ensin kaaviotyyppi ja sitten aukeavasta valikosta kaavion alatyyppi. Kaavion alatyypit ovat saman kaaviotyypin erilaisia muotoiluja. Jos kaavion luomisen jälkeen taulukossa olevia tietoja muutetaan, muutokset päivittyvät automaattisesti myös kaavioon. Kaavio voidaan luoda myös monisarjaisena, eli siten, että kaavion otetaan mukaan useamman kuin kahden sarakkeen tiedot. Tässä on taulukko tuotteista ja niiden hinnoista kahdessa eri kaupassa. Valitaan ensin taulukosta aktiiviseksi solualue, josta kaavio halutaan muodostaa. Valitaan sitten halutunlainen kaaviotyyppi Lisää välilehden Kaaviot-ryhmästä. Monisarjainen kaavio näyttää tältä.